اقسم بالله العظيم اقسم بالله, أقسم بالله العظيم على الله توكلنا واسوق القدم قدام ولا من زهمت الشعر ما هو بيعصيني افكتب جزال الشعر في, في مش على ضرغام وانا ادري جوسي ما يقدم ليشني وانا ادري هجوسي ما يقدم لي ودول على الله توقنا وسوقها القدم قدام ولا من زهمت شعري ما هو هذا أبدت ابتزال الشعري في مش على برغم وانا جوسي هجوسي ما يقدم لي على يجنن لا والفخر له عام تناقل فعول والدوا البشر والدواوي <تصفيق> ويني تقدم يا مشعل لباية لباية مقدم لي مشعل وانت للطايل امدك تمرخ ابنك من بعد طولات السنين ليا قلت يا مشعل يردد وسبع عام وتثبت له الانعام والنعم نعمني ابو عمر لا منا غدر ابحورن يسام تشوف الفعل مكبوت ويا تبتا النجوم من فعله يمنا يا ناس لك رب وتستاهل سوقها قدم قدام ولا من زهمت شعري ما هو بيعصني أبد تبتزال شعري في مش على ولا ادري هجوسي ما يقدم ليعشني على اسم يتمل لطر والفخر لحبتنا قار فعولة الفشر والدوا ويني <تصفيق> تقدم يا مش عالوان تبع عام وتذبل لها الانعام والنعم نعمني، ابو عمر لا منا غدر اب حرم تشوف الفعل مثبوت ويا البراهيني، ابو عمر من, من في صلى الخلايق ذخر وحزام صحيح انه واحد بس يسوى ملايني، كسبت النجوم من يمنا، يا نسلك رب وتستاهل النجمه عسافه